Замість весільного вбрання – військові однострої. Замість медового місяця – знову на фронт. Замість пишної церемонії – скромний розпис у дратці. Одружуються капітан Володимир та солдатка Єлизавета. Наречена каже – щастя не в ашатній сукні. Так, я щаслива, дійсно. Важко, важко, але треба шукати позитивні ноти і не сумувати. Такий час, то добре, що така змога є, як то кажуть, в тихому часі, бо не під обстрілами спокій, так що хоч це тішить. Церемонія скромна, От, такий стан зараз, немає трохи і часу, і тим більше можливостей, треба служити. Володимир вперше одягнув на парадний кітель нагороди, та говорити про них не хоче. Його батько Віктор каже, пишається своїм сином і його нагородами, з яких п'ять бойові, отримані в 22-му році. За рік, розповідає, майже не бачив сина. З лютого місяця це буквально Два рази був, і то так, що на кіля годин. Що син одружується, дізналися, каже, не так давно. Це в останній момент. Кілька днів назад, тиждень десь такий. Ми знали, що дівчина є, але також зараз. Що вже приїжджаю і одружуюся, йду в відпустку, відпустку 10 днів. Єлизавета розповідає, як Володимир освічився їй. Приїхав з передової, неочікувано вийшла, як то кажуть, зовсім не при параді, не готова, нічого, мукет, кольцо і пішли далі. Мама нареченої Дарії розповідає, донька познайомилася з Володимиром на військових навчаннях 11 місяців тому. За цей час, каже, вони бачилися разів три, та вибір Єлизавети схвалили. Вже чекали його з передової, і дуже несподівано приїхав і дуже гарно підготувався. І ну, в нас взагалі молодець. Молодший брат Володимира Віктор каже, старший брат про військову службу не розповідає. Про військову службу дуже мало. Ну самі розумієте, тобто йому не все можна говорити. Він завжди хотів бути військовим. Тобто це ще було до контракту. Він пішов навчатись спочатку в прикордонну академію нашу Хмельницьку, потім він пішов служити як офіцер за призовом, ну і потім вже підписав контракт. Єлизавета розповідає, змалку хотіла служити, тож після повномасштабного нападу Росії підписала контракт. Її батько Олександр каже, завжди підтримував свою доньку, схвалює її вибір та говорить про свої почуття. Такі, знаєте, якісь змішані відчуття, але мене бере і гордість, і втіха, і хотіло б, щоб у таких подій, як саме у нас, щоб було їх якомога більше. Тому слава ЗСУ, слава Україні. Молодяти після одруження пробудуть разом три дні. Далі вирушать до своїх військових частин. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.